اگر ماں باپ کی خدمت کرنے سے پہلے امت ہی ہوں اور ان کو اتنا بڑا انعام ملے یار ہم اس رحمت سے کیوں محروم ہیں ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتے ہم ان کو ٹائم کیوں نہیں دیتے یا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا یار ہمارے ماں باپ ہم سے کتنا محبت کرتے ہیں آج مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے میں اپنے والدین کو نہیں ملا مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی تو دل میں یہ خیال آیا کہ چلو آج ماں باپ کو یاد کر لیا ہی جائے ہیں جی تو صاحب جن کے پاس ہے نا جن کو قدر نہیں ہے اور جن کے پاس نہیں ہے نا ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں حضرت صاحب ماں باپ بہت بڑی ہستی ہے یار بہت بڑی ہستی ہے ماں باپ ان کی خدمت کریں ان کو وقت دیں ان کے پاس بیٹھیں اور آج میں اپنا دل کی بات بتاؤں دل کی بات اگر ٹائم ملے نا اگر آپ بزرگ ہو گئے آپ کے بال سفید ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں نا تو ایک بار محبت کے ساتھ جا کے نا ان کے پیر دبا کے ان کے پیروں کو چوم لینا حقیقت جانو یار ایسے لگتا ہے جیسے بندہ نا جنت کے چوکھٹ کو چوم رہا ہے اور ایسا محسوس ہوگا اتنا سکون آپ کو دنیا کی کسی گولی میں نہیں ملے گا جتنا ماں باپ کے پیر چوم کے سونے میں ملے گا وقت دے ان کو ان کے پاس بیٹھیں ان کے دکھ درد بانٹیں ان کا خیال کریں جہاں اپنے بیوی بچوں کو آپ پیار کرتے ہیں وہاں اپنے ماں باپ کو پیار کریں جہاں دس بیس اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں وہاں پر چالیس پچاس اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں سب اور کبھی بھی اپنے ماں باپ کو یہ نہ کہنا کہ ابا آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا آپ جانتے نہیں ہیں یہ بات ہمارے ماں باپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور ہمارے لیے برا کیا ہے صاحب ہمیں تو کسی چیز کی تمیز نہیں تھی ہم تو کچھ جانتے نہیں تھے یہ تو ہمارے ماں باپ کی شفقت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا میں خود ایک مزدور کا بیٹا ہوں میرے باپ دیہاڑی کرتے ہیں ان کے ہاتھ کانپتے ہیں کام کرتے ہوئے لیکن کبھی مجھے نہیں یاد کہ میرے باپ نے مجھے بولا کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا کہ بچے اپنا خود कमा کے کھاؤ میرے باپ نے محنت مزدوری کر کے مجھے ایم اے کروایا مجھے اس مقام پر پہنچایا سب کے باپ پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے جب ہماری باری آئے تو پھر ہم کہیں کہ ابا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ابا ہم کچھ کر نہیں سکتے نہ آیا اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں ان کے پاس بیٹھیں اور کوشش کریں چوبیس گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ ایسا نکالیں کہ جس میں نہ موبائل ہو نہ اس میں بیوی بچے ہو نہ اس میں دوست ہو دنیا کی ساری مصروفیات سائیڈ پہ ہوں اور آپ ایک چھوٹے سے بچے باندھ کے نہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے پاس بیٹھیں اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کریں ان کی خدمت کریں دیکھنا حقیقت جانے حضرت آپ کو بڑا سکون ملے گا بڑا ہی سکون ملے گا رب تعلیٰ آپ کو بہت سکون فرمائے گا یہ جو دل میں بے چینی سی ہو گئی ہے یہ جو ہر بندہ پریشان ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے اندر اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں ان کی خدمت کریں اور ایک دفعہ زندگی میں کہہ دیں کہ امی ابو ہمیں آپ سے بہت پیار ہے ہم آپ کے بغیر مر جائیں گے لوگوں کو بھی تو کہتے ہو نا اپنے ماں باپ کو کہ وہ, وہ ہمارے وہ رشتہ ہیں کہ جن کی ہمارے ساتھ محبت بغیر کسی لالچ کے ہے کوئی لالچ نہیں ہے ہمارے ماں باپ کو ہم سے ہمارے ماں باپ کو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا بچہ اس مقام تک پہنچے کہ جہاں دیکھ کر لوگ رشک کریں کہ ماشاءاللہ مقام کیا ملا اس کو مرتبہ کیا ملا اس کو اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں ان کا خیال کریں ان کا ادب احترام کریں ان کی خدمت کریں رات کو جب بھی دکان سے فارغ ہو کر گھر جائیں اپنے ماں باپ کے پیر دبائیں ماں باپ کے پیر چومیں اور ان سے دعائیں لیں اللہ رب العزت ان دعاؤں کے صدقے ہمیں وہ وہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا جو ہمیں کسی دربار سے نہیں ملنی جو ہمیں کسی پیر کے پاس سے نہیں ملنی مکے مدینے سے بھی نہیں ملتی جو ماں باپ کے قدم چومنے سے یا ان کی دعاؤں لینے سے مل جاتی ہے اللہ رب العزت جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرمائے جن کے والدین چلے گئے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے وہ مٰ علیہ علی البلا